بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لقد ذكرت في فيديوهات كثيرة عن مرة أتحدث عن فتاة المهدي المنتظر المختارة مرة أتحدث عن زوجات المهدي المنتظر مرة تكون من أفريقيا مرة تكون من روسيا مرة من أمريكا مرة من إسرائيل مرة من إيران مرة من مصر يعني ذكرت حاجات كثيرة لكن الحقيقي منهم هو الذي سوف يحظى بأعلى اهتمام من الجمهور ويأخذ أكثر عدد من اللايكات والمشاهدات فالفتاة التي سوف تحصل على أكثر مشاهدات وأكثر لايقات من أي دولة كانت بقى مش مشكلة هي التي سوف تكون الزوجه الاولى ان شاء الله للمهدي الممتاز